Én sérütebb vagyok, mint te. Lábammal, egy kicsit agyilag is, de közben tudom az, hogy nem vagyok az nagyon, mert ki tudom magam valamennyire kaszálni az életbe. Itt a gondosság az, hogy valamikor az ember túl, túl hülyére veszi. Bármilyen problémája van, ja, jó van, hát meg a hülye, el van. És ilyen, ilyenek voltak. Tudtam azt, hogy aki gondomság alatt van, az nem szavazhat politikai úton és önkormányzati választáson se. Én mondjuk az önkormányzati választásra azt mondom, hogy azért sokat számítana, hogy az illető mit szeretne. Mert szerintem egy jó ötlet az, hogy az illető ezt tudja, hogy mm, csinálja. De aki nem tud, annak azt mondom, hogy egy érzélemben hogy az ne szavazzon.